Hei! Mä oon Heidi Juonen ja toimin pääkaupunkiseudun nuoriso kouluttajana. Mä oon ollut tekemässä yhdessä meidän toiminnanjohtaja Maria Suurosen kanssa tätä asumisneuvonnan ja ohjauksen opintokokonaisuuden moduuli neljää, eli asumisneuvonnan menetelmät. Pääkaupunkiseudun nuorisasunnot ry on nuoriso paikallisyhdistys ja me toimitaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen alueella. Meidän yhdistys järjestää asumisneuvontaa, talousohjausta, asukas- ja ryhmätoimintaa, koulutustoimintaa sekä tiedotus- ja edunvalvontatyötä. Meidän yhdistyksen tavoitteena onkin auttaa alle 30-vuotiaita nuoria asumiseen, talouteen ja itsenäistymiseen liittyvissä kysymyksissä sekä lisätä asumisen tietoutta.